Στη δημοκρατία μα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιέ. Γι' αυτό και θέλω να σα μιλήσω ανοιχτά για τι πρόσφατε εξελίξει. Πριν από λίγε μέρε, ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021, και ενώ ήταν ακόμα Ευρωβουλευτή, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαδικασία είχε την έγκριση Ανώτατη Εισαγγελέα, όπω ακριβώ ορίζει η διάταξη που ψηφίστηκε το 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δίρκεσε τρει μήνε και διακόπη αυτόματα, όπω προβλεπόταν από τον νόμο, λίγε μέρε αφού του εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκη πρόεδρο του κοινάλ. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ήταν τυπικά υπαρκή, όμω πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντα ρογμέ στην εμπιστοσύνη των πολιτών στι υπηρεσίε εθνική ασφάλεια. Γιατί και αφορούσε. Προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ο χειρισμό τη υπήρξε λυπή. Ακριβώ γι' αυτό απομακρύνθηκε αμέσω ο διοικητή ΣΕΙΠ, ενώ και ο Γενικό Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Και επειδή η λέξη ευθύνη προέρχεται από το επίθετο ευθύ, επαναλαμβάνω ευθέω. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμω λάθο. Δεν το γνώριζα και προφανώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Η υπόθεση ανέδειξε ωστόσο την έλλειψη πρόσθετων φίλτρων στη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί η παρακολούθηση ενό πολιτικού προσώπου ασφαλώ και προποθέτει εγγυήσει, πέραν από την κρίση, ακόμα και ενό έμπειρου και ικανού δικαστικού λειτουργού. Από την άλλη πλευρά, όμω, θέλω να είμαι επίση σαφή. Η προσφορά τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι σημαντική. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα τη Ελλάδο να αντιμετωπίσει προκλήσει. Όπω αυτέ στον Εύρο ή στο Αιγαίο, στη διαρκή διπλωματική και αμυντική μας θωράκιση, αλλά και στην καθημερινή μάχη τη κοινωνία με την τρομοκρατία και το έγκλημα. Ένα ολίστημα, συνεπώς, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελο. Και δεν χρειάζεται να είναι κανεί ειδικό για να αντιληφθεί πόσο πολύτιμε είναι οι αξιόπιστε πληροφορίε στο σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με την εθνική ασφάλεια και την προστασία τη πατρίδα από γεωπολιτικέ κινήσει, αλλά και από ασύμετρε και υβριδικές απειλέ. Γι' αυτό και στι περισσότερε ευρωπαϊκέ δημοκρατίε, ανάλογες δομέ υπάγονται στον αρχηγό τη κυβέρνηση ή του κράτου, καθώ το έβρο του αντικειμένου του ξεπερνά τα όρια του ενό Υπουργείου. Όσο πολύτιμη όμω και αν ήταν η συνεισφορά τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην ενίσχυση τη θέση τη άλλο τόσο γίνεται καθαρό ότι απαιτείται όχι μόνο η βελτίωση της επιχειρησιακής της επάρκειας, αλλά και η συνολική επαναξιολόγηση του πλαισίου ελέγχου και υποκτήασης. Ο νέος διοικητής είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες και διαθέτει τα αιχέγγια για να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συμφώνησε αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία προφανώ και θα λειτουργήσει υπό συνθήκε που η φύση του αντικειμένου που θα ερευνήσει επιβάλλει. Γιατί μια τέτοια υπεύθυνη διαδικασία δεν μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό serial προ κομματική κατανάλωση. Ούτε πολύ περισσότερο να αποτελέσει αιτία υποβάθμιση τη εθνική συμβολή τη ΕΕΠ και υπονόμευση πτυχών τη εθνική ασφάλεια. Πρέπει η αλήθεια να αναδειχθεί στι διαστάσει που πραγματικά έχει. Και μόνο έτσι. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι διαχρονικέ παθογένειε τη Υπηρεσία Περιφοριών. Προσωπικά θα είμαι ανοιχτό σε κάθε δημιουργική ιδέα που ενσωματώνει βέλτιστε πρακτικέ από το εξωτερικό και θα ενισχύει του μηχανισμού λογοδοσία μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία για την ασφάλεια τη χώρα. Πρόθυμα, λοιπόν, θα συζητήσω προτάσει που θα ενισχύουν τη διαφάνεια στη δράση των μυστικών μα υπηρεσιών, χωρί προφανώ να εμποδίζουν την αποστολή του. σίγουρα από τις αστηρότερες δικλείδες σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει αμέσως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι, καταθέτω σήμερα τέσσερα πεδία αλλαγών που θα προτείνει η Κυβέρνηση. Πρώτον, ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕΠ και της εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δεύτερον, αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνική για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και της ΕΕΠ. Τρίτον, θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕΠ, για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού τη. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν πολλοί εχθροί της πατρίδας που καρδοκούν και θα ήθελαν μια αδύναμη εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Κι αν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδος απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο αποστεθεροποίησης της χώρας, να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρη και θεσμικά θερακισμένη. Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Είμαστε όμω μια δημοκρατική πολιτεία και έχουμε ιερή υποχρεώση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα και το απόρριτο των επικοινωνιών. Εδώ και τρία χρόνια άλλωστε, έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι. Εγώ προσωπικά δεν κρύφτηκα ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Σε μια συχνά μοναχική, αλλά σταθερή μάχη αυτοκριτικής και προσπάθειας βελτίωση. βελτίωσης. Χάνοντας ίσως προς στιγμήν κάποιες μάχες με χρόνιες παθογένειες κερδίζοντας, όμως, τον πόλεμο των μεγάλων στοιχημάτων. Και κυρίως χωρίς να χάνω ποτέ, μα ποτέ, τον στόχο μιας ισχυρής, δημοκρατικής, ευρωπαϊκής και εθνικά αυτοδύναμης Ελλάδος. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να πορεύομαι, ώστε να χτίσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο στέρεους και ανθεκτικούς στον χρόνο δημοκρατικούς θεσμούς.